Садиба Олішевських в Карачієвецькій громаді осторонь від сіл на околиці лісу. Тут подружжя живе та одноосібно господарює майже 30 років. Галина на камеру спілкуватися не захотіла. Олексій на запитання, яке воно життя без сусідів та односельців впродовж трьох десятків років, замість відповіді показує своє господарство та говорить: сумувати ніколи, а тиша і самітненість спонукають до праці та навернення до духовного. Згадує, в 90-х перебралися сюди, на свій гектар землі, малопридатною для сільгоспобробітку, збудували хату, тримають живність, пасіку і каже, живуть щасливо. Олексій показує збудований власноруч апі-будиночок для покращення здоров'я і гарного сну. Усе в садибі, розповідає, майструє сам. Допомагає син, він уже дорослий та живе окремо. Крім традиційних для нашого краю сільгоскультур, ягід, овочів і фруктів, господарі вирощують всяку екзотику. Найбільш теплолюбиві рослини в теплиці, як гранат та банан. І таке малесеньке, дивіться, вже має маленькі бананнятка, Вон, дивіться, скільки. дивіться, скільки народили. Це гранат. У відкритому ґрунті ростуть мегдаль, гумі, зизифу, хурма інші ягідні кущі, горіхи і плодові дерева. Маракуя сіворна. Актинідія показує Олексій, цьогоріч матиме вдосталь плодів, бо цвіту каже, вистачає. Їм треба запилення, тут мускей і женс. Вирощують хазяї ягоди, які в нашу місцевість раніше тільки завозили: лохину, журавлину, брусницю, жимолость, ростуть садиби і плодоносять груші, гібриди сливи, вишень та 16 сортів фундука, як оцей з червоним забарвленням. Весною прямо червоні листки, а зараз важко позелені. Насіння рослин, розказує, забавляє в інтернеті. Чим дорожче, тим надьожніше. Можу навіть зараз перечисляти кущі е, – жимолость, гумі, годжі, е, ірга. Вони неприхотливі, морозості, стійкі, але треба пухкий і ґрунт, тому що на моїй глинязі землі воно не дуже буде росте. А ось там далі, от подивіться, китайський фінік. Урожай, говорить господар споживають самі і рідко вибираються в сільській крамниці за продуктами. Світлана Поробок, Новини на Суспільному, Хмельниччина.